Se na filmu chce svůj čas. S tím bohužel ve skutečném světě nic nenaděláme. Ve filmu čas ale ovlivnit můžeme a stačí nám k tomu jen pár filmových triků. Dnes se společně podíváme na ty, které se jako první objevily v roce 1999 ve filmu Matrix. Zmrzlý čas a bullet time. Zatímco zmrzlý čas je efekt, při kterém čas na scéně zcela zmrzne, bullet time čas na scéně pouze zpomalí. A to do té míry, že divák sleduje například letící kůlku nebo herce, který před ní uhýbá. V obou případech přitom kamera scénu obkrouží. Oba tyto efekty jsou si velmi podobné. A to díky tomu, že k jejich vytvoření byla použitá stejná technologie. A tu si dneska ukážeme na tomto exponátu. Ten se skládá z kruhové konstrukce. Po jejímž obvodu je rozmístěno velké množství fotoaparátů. V našem případě 48. Herec se postaví doprostřed a jakmile budeme chtít čas zastavit, spustí se všechny fotoaparáty najednou a každý pořídí jeden snímek. Počítač pak snímky poskládá za sebe a to ve stejném pořadí, v jakém jsou za sebou seřazeny fotoaparáty. Z pohledu diváka tak kamera obkrouží scénu, která zamrzla v čase. Pokud bychom touto technikou chtěli čas jenom zpomalit, stačí nastavit fotoaparáty tak, aby každý z nich pořídil snímek o trochu později než ten předchozí. Ať už se čas snažíme zastavit nebo jenom zpomalit, natočená scéna zpravidla nepůsobí dostatečně plynule a to ani z více fotoaparáty. S tím nám však opět pomůže technika. Pomocí počítače Můžeme totiž ze dvou po sobě jdoucích snímků vytvořit snímek nový. Ten se pak vloží mezi původní dva snímky a vytvoří tak mezi nimi plynulejší přechod. Další věci, bez kterých by se tato technika neobešla, jsou klíčovací pozadí a počítačové efekty. Díky klíčovacímu pozadí se scéna může odehrávat téměř kdekoliv a počítačové efekty umožňují vytvořit předměty, které by jinak nebylo možné zachytit. Třeba tu vystřelenou kulku, které se herec vyhýbá. Jak vidíte, vytvořit zmrzlý čas nebo bullet time není vůbec snadné a určitě bychom našli mnohem snažší způsob, jak čas ve filmu zpomalit anebo zastavit. Avšak žádný z nich se nezapsal do historie filmu tak silně, jako právě bullet time nebo zmrzlý čas ve filmu Matrix.